السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلت أول تويوتا ربع 2022 بأزرع إصدار دار 70 عام إلى البحرين للسيارات. السيارة بمحرك بنزين 6 سلندر وسعته 4000 سي سي بقوة 228 حصان وعزم 360 نيوتن. الأنوار الأمامية مظللة باللون الأسود وهالوجين، وأنوار ليدي نهارية مع أنوار الضباب في الصدام ووينش كهربائي. الشكل الجانبي برفارف وجنوط سوداء والمرايا كروم. وخط جانبي خاص بإصدار السبعين عام الخلفية بجناح وأنوار بريك وسطي الليدي وكروم حول النوافذ والصدام باللون الأسود نشوف الشكل الداخلي الباب مكسي بالجلد والنوافذ كهربائية وهذا الشكل الداخلي بمقود مكسي بالجلد وبتخشيبة والمقود بشكل خاص بإصدار السبعين عام التحكم بالمرايا كهربائي والمقاعد جلد باللون مميز السياره بدفلوك امامي وخلفي والنظام الصوتي عادي بمنفذ يو اس بي واي او اكس الطبلون بتخشيبه وشعار السبعين عام تشكيله جديده لحاملات الاكواب ومقبض الجير والدبل جلد استهلاك البنزين السياره تمشيك 7.7 كيلومتر باللتر الواحد السياره متواجده في البحرين للسيارات والعنوان وارقام التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته